السلام عليكم uh, اليوم uh, uh, الجمعة 27 uh, 2020 uh, انا اسمي ذاوي uh, رشيد انا uh, طبيب uh, رئيس قسم uh, لا ميسينيانتان و لا نيفرولوجي في ساراتوغا هاسبيتال ساراتوغا سبرينغ نيويورك اليوم حبيت ندير فيديو شورت, شورت فيديو باه نوريكم كمون فونتيلي بليزيور مرض افيك ان فونتيلاتور حاليا في نيويورك ستيت كائن أكثر من 32 ألف حالة كورونا فيروس، وخلين في نيويورك ستاي كائن أبّو بري 3000 ICU بيت، كائن 3000 سرير للعناية، كل سرير للعناية عنده أنفونتيلاتر، يحتاج أنفونتيلاتر، وكائن حاجة مسا إلى إلى الأقل 4000 ICU بيت بعد ديال الحاجات إنتا نيويورك ستاي. حاليا في الجزائر على ساب المعلومات كان 400 آي سيوبات كان 400 سرير للعناية في الجزائر وكما قلنا كل آي سيوبات يحتاج ventilator. وفي الجزائر كان ما شاء الله 40 مليون الشعب تعنا سيئ 40 مليون في حاليا كان بلوزير سوسايتي مثلا كما La société, la, euh, la société de la Critical Care américaine ou la société de euh, euh, l'anesthésie. they, they are, ils sont contre la méthode de concept méthode de ventiler plusieurs malades avec un ventilateur. ولكن, voilà a une, une, une publication, une uh, study qui a été published qui a été publié fait un journal ce mot « Academic Emergency Medicine.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 d'être-à-là uh, des uh, de, uh, de, uh, de, uh, de fakes langues, uh, des langues artificielles. Un des résidents, Dr Babock, fait 2017, est encore, à Las Vegas, ou dès y a un sera un shooting, mass shooting, où plusieurs morts ou plusieurs blessés, le Jéboum, le l'emergency department. Dr Menez a ventilé deux malades, إلى so, و... أن م... و تستعملها غير أون كا دو و حاليا في ال... في أمريكان في دول أخرى، و في الجزائر، uh, so. uh, اليوم. مع لو ريسبيراتوري في لابيسينت ساراتو غو انا غادي فيديو كي معايا جينا هي سي لو ريسبيراتوري كريستي هي راه الفيديو و هه و... بان نبريباري هذا هذا ست نورمال اللي في الICU. كان different مو different different type of respirator. هنا في صاله المستشفى وعندنا هذا تاع ريسبيراتور هنايا هذا هو سكرين عندك هنا لي دو وهنا هنا عندك دو بور دو سيركوي عندك هذا سي الانسبيراتوري هذا تاع لو سيركوي هنا نصفر فوليم، فوليوم وهذا الفوليوم يروح عند شوف عند هذا volume, وهنا يروح وهنا عندك أن دوزيام سيركوي من بعد المرض يلفا، غادي تكون على مليون عندك مليون مليون مليون مليون مليون هنا مليون هنا مليون مليون كائن، مليون مليون كائن مليون مليون في مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون غادي نكونيكتو كاينه ان بيس غادي نزيدو هنا في الفلتر كاينه كاينه هذه لا بياس هذه تشون هذا سيليكون كونكتر هنا هذا سيليكون كونكتر سيليكون كونكتر تنجم تصيبه في لانسيتيوشن تاعكم اند جينو وير وي كان جيت ذا سيليكون كونكتر what type of uh, so this a, this adapter here the rubber adapter we can use on bipap mask and with any kind of circuits ventilator circuits and bipap circuits that they're commonly used for so have the have the connector silicon connector is used for be bipap mask to exhibit the sickle mask and it will be used in the blood okay so try to be creative اوكي سيليكون كولياسي ديفاي دي سيليكون تنجمد فابريكي حاجه اخرى ثانيه اوكي سو هذا نمبر 1 سو من بعد من بعد اون فوا كونيكتي هذا السيليكون كونيكتور ون غادي نديرو كونيكتو في لي دو لي دو سيركويت سيليكون كونيكتور ومن بعد كاين كاين بيس ان بيس سموها تي بيس هنايا شو هنا كيما هذه انا عندك هذه كونيكتي هذه تي بيس هنايا كونيكتيها شوف هنا تكونيكتيها في الانسبيراتوري سيركويت في السيكويت للانسبيراسيون ونكونيكتيها ثاني هنايا في السيركويت نتاع الاكسبيراسيون فوالا اوكي سو هنا كاين هنا هذا الفلتر هنا كاين لو كونيكتور هذاك السيليكون كونيكتور وهذه هاذي تيبيس في شاك قطة. هنا لانسبيراسيون، هنا لكسبيرسيون، و من بعد، ومن من بعد ومن بعد هنا لو بروميي مالا، هنا سي لانسبيراسيون، هذا لو سيركوي تاع لانسبيراسيون، لانسبيراسيون بلو، هنا سون، لانسبيراسيون، و هنا لانسبيراسيون تاع لو بروميي لو دوزيام راك تشوف راك بعد تاع لو ديزيام مالاد voilà انا عندك دونك هنا عندك عندك دو سيركوي في تاع الانسبيراسيون و دو سيركوي في و من بعد هذا هذا لي هوميديفاير هذا بور ايميديفيه لا فونتيلاسيون هنايا هذاك عليه الماشين يجي فيهم دير الهوميديفاير هنايا هنا. و هما كونيكتي كونيكتي للمالاد connecter va le tube à l'intubation, ce qui fait qu'on a rendu deux malades. Voilà, on a rendu deux malades. On m'aide. On va... On va délivrer... Voilà. Là on va délivrer... Un volume. 1000 millilitres. Euh, 1000 millilitres de volume. هذا لو فوليوم ديليفري غادي عندك 500 ابربري 500 تروح ل مالات مع لو هذا و500 الاخرى تروح مالات مع الـ هذا الـ circuit, يولغ... تكون عندك same, هنا عندك وهذه الاكسبيراسيون هذه تاع دوزيام مالاد هنا لو كانت ايماجينو هنا هنا لو كانت ايماجيني بلي هذه هذه لا ماشين ورا دو مالاد لا ام هنا فوالا هادو دو مالاد لو كاينه الحاجه لي لي حاجه لي تكون كارفول حاجه لي تكون كارفول في في هذه سي كو تي دروا تي غادي دير عندهم ديفرون سايز صدر عندهم وديفرنت هايت uh, okay. لكن وحده عندها 40 كيلوغرام وحده اخر عنده 100 كيلوغرام متجمش دير 40 كيلوغرام من 100 كيلوغرام so دير مع وكاينه وحده اخرى ثاني حاجه وحده اخرى ما تجمش دير دو مالاد اللي عندهم different كومبلاينس واحد مثلا عندهم bronchospasm severe bronchospasm سيفير واحد ما عندوش bronchospasm سو هذاك اللي عنده برونكوسبلازم انساد انساد ديليفري 500 مليليتر غادي بالك ديليفري 200 مليليتر والوريست لوريست غادي يروح للملاد الاخر الملاد الاخر غادي يدي 500 مليلتر. plus 300 غادي تكون عنده 800 ملل سو دونك تخص تكون خاير للمرضى عندهم لا ميم لا كومبلايونس مي بي and uh, coronavirus les deux malades يكون عندهم ils sont atteint par le coronavirus a عندهم même بعد فيهم وغادي ان شاء الله نتبولهم for example فيها هذه لا ميطود اون دو نتوليزي كون كا دو ديزاس مزيان، ناو like مع الكورونا فيروس، so, تعطيكم من يجوك مرض، انساد باه تخليهم يموتو، ت تكون تساعدهم يكون عندك يكون عندك more ventilator ولا ولا بالك ان شاء الله اودري سيناريو غادي يجو آه ان شاء الله هذا الفيديو تكون عاونتكم و و يعطيكم الصحه على المجهود الليكم دايرينه آه وال وال آه الجهد اللي راكم تبذلوه بات تعاون الشعب الجزائري والسلام عليكم